Mikä tuo on? Se on lämpötuuletin, joka tehostaa lämmön leviämistä huoneen eri osiin. Vau, wow, onpa näppärä! Miten se toimii? Toimintaperiaate on erokkaan yksinkertainen. Lämpötuuletin tuottaa itse tarvitsemansa sähkön, jolla pyöritetään puhaltimeen sähkömoottoria. Sähkö tuotetaan lämpösähköisellä generaattorilla. Sen voi ajatella ikään kuin paristoksi, joka tuottaa sähköä, kun sen pintojen välillä on lämpötilaeroa. Rungon alaosa lämpenee lieden tai vaikutuksesta ja yläosa pysyy viileämpänä puhaltimen ilmavirran vaikutuksesta. Puhaltimelle riittävä sähköenergia muodostuu, kun rungon osien välillä on noin 60 asteen lämpötilaero. Voiko lämpötuuletinta käyttää kaikissa takoissa? Lämpötuuletin soveltuu liesille, kaminoille ja teräksisille takoille, mutta tiili- tai kivipintaisten takkojen lämpötila ei yleensä ole riittävä sähkön synnyttämiseen. Niksinarikan lämpötuletti, missä on kaksoismetalliliuskalla liuskalla toteutettu ylilämpösuoja. Eli jos rungon alaosa pyrkii ylikuumenemaan, pohjassa oleva metalliliuska taipuu ja keventää kosketusta lieden pintaan. Miksi lämpötuuletin kannattaa hankkia juuri Nixinarikasta? Tuo on hyvä kysymys. Ensinnäkin mallit ovat hyvin huolellisesti valikoituja. Mutta ehkä tärkeintä on, että emme halua myydä mitään kertakäyttöisiä tuotteita. Esim. jos kokkailessasi tulee vahingossa tönäistyä puhallin lattialle, moottorin voit voi taipua käyttökelvottomaksi. Mutta ei hätää. Meillä on varausat kaikkiin myymiimme lämpötuuletin malleihin ja oma huoltopalvelu.